Варіупольчанка Аліна розповідає, про евакуацію дізналась з інтернету і одразу разом з родиною відправилась до зазначеного місця. Мы не верили до конца. Мы с 7 утра ждали в Мариуполе, и он так не приехал в Мариуполь. Это хорошо. Мы потом поняли, что надо ехать в Мангуш, и мы добрались до Мангуша, и в Мангуше мы, проходя уже еще 2 фильтрации, 2 поста, мы выехали на, ну, вот в полвосьмого вечера. То есть мы 12 часов, мы только ждали, чтобы просто выехать, вообще сесть в автобусы. Потом мы поехали, нам сказали, что мы не забираем людей из Бердянска, которые ждут. Мы поехали нас ночевать, мы остались там в селе в одном, то есть спали в школе. Утром сказали, за людьми, нам не день Давай людей забрать. Аліна згадує, для пересування між різними районами Маріуполя та селами поблизу росіяни змушували отримувати перепустки. А щоб виїхати, потрібен пропуск, який є пропуск. А там, наприклад, у мене в там 13 тисяч яка-то Тобто вони приймають по 150 людей в день, это там десь світ. Тобто це два місяці, щоб отримати пропуск між районами в місті. Тобто з центрального ти приморського не переїдеш. З приморського там в Орічевській, Особливо, у кого на машинах, це взагалі інша історія. Жінка розповідає, для того, щоб. Виїхати багатьом доводиться проходити через фільтрацію. Мангурська районна ну, адміністрація, ой господи, райоділ, Получаешь такой листочек, проходишь фильтрацию, значит, ты там, все, ты как бы чистый, ну, а в кавычках. Документы твои переписывают просто, там, как бы, отпечатки пальцев такое, ну, как бы, как перепись населения, и заодно проверяют, вот, принадлежал ты как-то к украинской армии, там, как-то им содействовал, содействовал. Ну, это, как они говорят, мы не знаем, мы дали документы, и все. Да. У меня проверяли татуировки, вот, руки, вот, даже на, сейчас на Манушем ГАИ полностью выше локтя, поднимали руки, проверяли и вены, и татуировки, хотя у девочек, ну, мальчиков, мужчин проверяют всех. Даже когда получают гуманитарную помощь, еду, мужчины раздеваются, там чуть ли не до, ну, до трусов и проверяют. Иногда легче. Ну, Деяких забирали на федерацію, вивозили да, на 2-3 дня, ну як я чув. За словами Аліни, до Маріуполя привозять гуманітарну допомогу з Росії, але отримати її непросто. Ходимо на метро, стоїмо цілими днями в чергах. Вообще очередя ну, стало зараз більш цивілізовано в плані, що не по районам почали розподіляти, там, наприклад, пенсіон почала працювати, вже там почали отримувати справку. Нужно спочатку цілий день відстояти, щоб... Чтобы... Получить информацию, інформацію, ти цілий день стоїш. потом цілий день стоїш, щоб отримати от номерки. Мені тут вже стерло, ми так писали номерки тут на руках. От. Тобто постійно отримаєш номерок. Потім ти приходиш через місяць по своєму номерку щось получать. За словами евакуйованої, у порівнянні з сусідніми її будинок вцілів. У нас був четвертий дом, тепер він був перший. Ти стоїш ввечері, розмовляєш з сусідами, а на утро їх немає. Авіаудар – все, насперт. І, ну, ціла розлітають Тобто, рука у тебе в огороді лежить чоловіка, там його ходили. Ну, тож, тобто, сусідів більше нету, якби так, некотрі залишились. За словами Аліни, повного відчуття безпеки все одно немає. Тож наразі планує поїхати за кордон та дочекатись на перемогу України там. Новини на суспільному Запоріжжя.